صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم من الغشتين واحدة حد عن الشر كيف واصنع الخير واطلب السلام انتبه للسانك وانتبه لأعمالك شو لازم تكون أعمالنا اختصرة اصنع الخير طب شو الخير قال اطلب السلام الخير يعني السلام طوبة لصانعي السلام عبد الرب لا يخاصم الأعمال الصالحة أساسا تعمل سلام ما تخانق بكل وقت مع مين ما كان مخاصم شر السلام هو صنع خير هو الابتعاد عن الشر ما عم بقلنا مين بيعملوا ومين حق عليه أكثر مش مهم عالم السلام هو عالم الخير عالم الخصام هو عالم الشر روب مثل ما بقولوا الناس معهم حق ما بعرف إذا في شي آية قريبة، بعد عن الشر وغني له. طيب رنم له أحسن، ما بنغني نحن. شو بدك؟ هو أكتر منك، هو القاسي، هو اللي ما بيفهم. إذا بتخاصمه لح يغرقك بالشر. بعد عنه. روح للسلام. هيدا صنع الخير. أعمالك أساس. لما تحب، حب إلى رياء. يعني اعمل اذا في شيء فيك تعمله منيح بحسب يعقوب وما عملته الخطيه يعني الهروب بس ما بينفع اعمل خير صالح حب سامح هذه هي مخافه الرب